في قدوم الليل فانا مرحبا با فيك يا سياف فرحتنا كبيرة طلتك مثل القمر وسط السحابة يا شفر الريحان والورد وعبيرة يا حفيد الليل هم قدروا مهابة الرجال اللي مواقفهم كبيرة في قدوم الليل فانا مرحبا بحثيك يا سياف الفرحتنا كبيرة في قدوم الليل فانا مرحبا بحثيك يا سياف الفرحتنا كبيرة قلتك مثل الجمر غصب السحاب هي عشدها الريحان يا حفيد <تصفيق> اللي لهم قدر ومهابه الرجال اللي مواقفهم كثيره، يا حفيد <تصفيق> اللي لهم قدر ومهابه الرجال اللي مواقفهم كثيره، كل منهم كل منهم كنه السيف بنصابه، ينطحون الخيل لا جثهم، لابتن فيها الفخر يا حي لابه، اهل الوفاك يا نعم العشيره وجدك اللي دلك ران تستجرك بحسرته سيرت في كل ديرة وانت يا سيّاح من ناس ذي يا بح مع خباجة نكيب جو تلمي سيرة يكدوا من اللي فعنا مرحبا بك يا سيّاح في طرحتنا كثيرة. أنتم من